<تصفيق> آه نذرت بهذا اللص وخاطبت مجموعه من الناس كانوا جلوسا عندي قلت لهم ان لكم علي اربع من الغنم وكان في النيه ان اذبحها لهم ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم الا القليل فهل يجوز ان اصرف الى الفقراء وهل يجوز ان اكل منه مع انه كان في النيه ان اعزم هؤلاء والغالب عندي ان اكل من هذا النذر فما راي سمحتكم لان يعني نرى ان تذبحها لهم وابو عليك فرجني يعني المقصود إكرام الضيف المقصود من هذا إكرام ام الضيف والله نذر وجه الله يذبحها لكم، او والله لا لكم، لهم او عليه الحرام ان اذبحها لهم وابو عليك فرجني في يعني فيها لان هذو هم بقصد التقرب الى الله مقصودك يا هم فاذا ابو على ذوق وابو عليك فرجني بخلاف ما لو قلت لله علي ان أصدق بناقه او أصدق بخروف او أصدق بباق بقره بقره هذا نذر لله عليك ان تؤجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الله فليطيعه واما قولك نذر علي ان اذبح لكم او والله ان لكم او علي ان لكم مقصودك اكرامهم وتنجيمهم هذا فعليك فعليه ويبقى مالك لك فان ذبحتها وصدقت بها فلا باس انا مدرس تحفيظ القران الكريم سمعت بعض الناس يقولون انه لا يبون، يقولون ولا إنه تاكل منها وذبحتها لا باس أنت تاكل لان قصدت ان تاكل انت واهل بيتك مع الضيوف اذا ذبحتها واصدقت منها واكلت منها انت واهل بيتك فلا باس